Lovituri devastatoare pentru DNA, fostul ministru Tudor Chiuariu, a achitat. Fostul ministru al justiției, Tudor Fiariu, a fost achitat de judecătorii de la ICJ, într-un dosar extrem de spectaculos al DNA, dosarul retrocedrilor. În același dosar mai sunt judecai fostul deputat Viorel Hrebenciuc și fostul deputat Ioan Adam, care au primit câte doi ani de închisoare cu executare. Fostul ministru al Justiției a fost acuzat de trafic de influent, sepelare de bani sub și aderare la un grup infracțional organizat. În dosarul privind retrocedarea a peste 43.000 de hectare de pedure, în care s judeca judecai fostul deputat Viorel Hrebenciuc, deputatul Ioana Adam sublinierea i beneficiarul retrocedrii, Gheorghe Paltin Sturza. Potrivit ordonanței de dispunere a controlului judiciar în contextul demersurilor infracționale depuse pentru retrocedarea unor mari suprafețe de teren forestier ce trepalt din Sturza, în noiembrie 2012, Ioan Gheorghe Varga I. Daniel Constantin Celugrei sau cu Tudor Chiuariu se primească suma de 2,5 milioane de euro pentru a interveni pe lângă funcționarii publici. Ai Comisiei Judecene de aplicare a legilor fondului funciar din cadrul instituției prefectului Judecului Bacu, Rene Perom Silva, direcției Silvice Bacu subliniere Iopi Bacu, cu scopul de a-i determina pe acea subliniere tia fie să urgenteze, fie să subliniere îi îndeplinească în mod defectuos, exemplu. Se nu exercită acțiuni în justiție, atribuțiile de serviciu privind punerea în executarea unei decizii a tribunalului Covasna. Decizia avea ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeței de 43. 227 de hectare de teren forestier ce a aparținut fostului domeniu Chicago nesub linieră